انا صغير صغير ، ناس تقول شدوا غريغوري ، اه اللي عقلها صغيرة، ما كان لها تعاندوه، اللي عقلها صغيرة، ما كان لها هاي اه يقول نديرو نديرة، في ساعة يقلبوه، حكينا له الاجواررر، زعما بغينا نقيموه، زعما بغينا أخرج آخرجنا بس اسالوه ما كلهت عينوه بيك انا السواسب والله غير منروح اه بيك انا السواسب والله غير منروح وكان معنا بالغيما وين يغدي طاروح وكان معنا بالغيما وين يغدي طاروح you. Yeah. Yeah. We're كان معايا فالقمر و اليوم ده يقادروه و كان معايا فالقيمر و اليوم ده يقادروه و حشانه و الدم ناك قدام عيني نقصوه و حشانه يستاهل غير جوه